Рятувальники завжди приділяють велику особливу увагу сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це для нас незахищені верстви населення, тому вони викликають від нас більше уваги та більше допомоги. Тому сьогодні спільно з працівниками служби у справах дітей та Ізмаїльського центру соціальних служб ми провели профілактичний рейд. Метою Цього рейду було відпрацювання сімей, які є на обліку у службах, відпрацювати їх, побачити, як вони виконують правила пожежної безпеки. Ми перевірили пічне опалення, звернули увагу на розетки, на електричні прилади. Ми сказали людям, які треба усунути недоліки, аби не було пожежі. Також ми нагадали Правила поводження при сигналі повітряна тривога. Ми розповіли дітям, які бувають вибухонебезпечні предмети, замасковані вибухові предмети, та як правильно діяти у разі виникнення пожежі або надзвичайної ситуації. Такі рейди проводяться по усіх територіальних громадах Ізмаїльського району, аби ті верстви населення, котрі потребують більше уваги, більше від нашої допомоги і нашого захисту, завжди пам'ятали і виконували основні правила пожежної безпеки, аби не виникнуло пожежі, на яких гинуть і травмуються люди.